وجاء المعذرون من الأعرام ليؤمن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ما على من سبيل والله رحيم ولا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إلي. She <inaudible> needs سبيع العليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما هنفق قربات عند الله ونوات الرسول ألا إِنَّهَا لها قربة لهم سيؤمن والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم والله رضوان عنه واعد لهم جنات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 عظيم. وآخرون اعترسوا بدنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غَفُورٌ رحيم خذ من أموالهم يَعْمَلُونَ فَتَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَشْهُرُهُ الْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرْجَوْنَ إِلَى أَلِمِ الْغَضِبِ وَالْشَّنَاءَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ